Ve Filharmonii Hradec Králové se konalo slavnostní předávání medailí města u příležitosti 101. výročí v dne založení samostatného Československého státu. Oceněny byly osobnosti z kultury, umění, vědy a dalšího veřejného života ve městě. Medaile města byla udělena fotografu Miloši Vojířovi, pedagožce a sportovkyni Růženě Riglové, kapelníkovi Františku Vejvodovi a gymnastovi a skautovi Kamilu Pavláskovi. V další pomyslné kategorii z oblasti kultury, umění a vědy byly medailem města předány skladateli Josefu Vodákovi in Memoriam, baletce a choreografce Vladislavě Hrbkové, rozhlasovému a divadelnímu režisérovi Pavlu Krejčímu, bývalému řediteli Klicperova divadla Ladislavu Zemanovi, a zakladateli festivalu Jazz Ghost to Town Martinu Brunerovi Staršímu. Za úspěchy v oblasti vědy a inovací byl oceněn Karel Volenec. Medaile města si převzali také dva zástupci Policie České republiky. Plukovník David Fulka, ředitel krajského ředitelství Policie České republiky a plukovník Petr Krása, vedoucí územního odboru Policie České republiky. Dále byly oceněni dlouholetý předseda okresního klubu PTPHK Milan Štěpánek a vojenský pilot podplukovník Ladislav Klust. Po skončení slavnostního předávání medailí města zazněla symfonie číslo 8 G dur skladatele Antonína Dvořáka v podání Filharmonie Hradec Králové.